Κυρίες και κύριοι, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι μοναδικό όπως άλλωστε πάντα, γιατί θα φτιάξουμε σπιτικά ζυμαρικά στο φούρνο με σπανάκι και φέτα. Θα φτιάξουμε μόνιμα στο ζυμάρι, μόνοι μας στην γέμιση και το φαγητό μας θα βγει τόσο ωραίο, τόσο εύκολο, τόσο εντυπωσιακό. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε και εσείς και όσοι το δοκιμάσουν. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η συνταγή μα είναι πανευκολή. Επειδή ξέρω ότι σπίτι δεν έχετε όλη μηχανή για ζυμαρικά για να φτιάξετε ζυμαρικά στη μηχανή, θα κάνω ένα ζυμάρι πολύ εύκολα που να μπορείτε όλοι μα όλοι να θυμάστε αυτά τα ζυμαρικά. Πώ? Βάζοντα λίγο παραπάνω εγγρασία στο ζυμάρι. Άμα το ζυμάρι μα είναι λίγο πιο ευρώ, είναι πιο εύπλαστο και ω τώρα θα μπορέσουμε να το ανοίξουμε με το πλάστι Οπότε, έχω το αλεύρι μου, το σημειγδάλι, θα ρίξω μέσα τρία αυγά. Θα ρίξω μέσα στα μυρωδικά μου, λίγο θυμαράκι, 2 κουταλιές της σούπας νερό, μία 2, αλάτι και πιπέρι. Ρωτάκι, πιπέρι και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Φυσικά εξαιρετικό, ελληνικό, παρθένο, ελαιόλαδο. Μπορείτε να βάλετε και 3 αν θέλετε. Λοιπόν, λαδάκι, αυγά, νερό, αλεύρι μυγδάλι, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι. Τέλος. Τώρα μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να κατέψουμε καλά το ζυμαράκι. Μας ξεκινάμε με ένα πιρουνάκι εδώ. Μα να φτιάξει σπιτικά ζυμαρικά είναι αστείο πραγματικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να φτιάξει σπιτικά ζυμαρικά. Γίνεται και χωρίς μίξερ, γίνεται και χωρίς να έχεις τη μηχανή για τα ζυμαρικά, αρκεί να ακολουθήσετε τους οδηγίες. Και τώρα ήρθε η στιγμή του χεριού. Πρέπει να δέσουμε οπωσδήποτε το μείγμα, οπότε το πιρούνι μας βοήθησε στην αρχή για να μην λαιρωθούμε πολύ, αλλά τώρα αναγκαστικά θα λερωθούμε λίγο, οπότε βάλτε χέρι και θέλω να τραβήξετε όλο με όλο το αλεύρι από το μπολ. Εδώ. Λοιπόν. Όπω βλέπουμε, το ζυμαράκι μα είναι έτοιμο. Θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε κατευθείαν, γιατί το έχουμε κάνει αρκετά ελαστικό. Βάλαμε και το νεράκι μέσα που βοηθάει πάρα πολύ. Δύο κουταγέ τη σούπα νερό που βάλαμε κάνουν τη διαφορά, πιστέψτε με. Τα αυγά πρέπει να είναι 50 γραμμαρίων. Άμα είναι τα αυγά μα πάρα πολύ μεγάλα, δεν θα, θα βάλουμε νερό. Δηλαδή, άμα είναι 60 γραμμάρια, 65 γραμμάρια τα αυγά, δεν θα βάλετε νερό καθόλου. Οπότε 50 γραμμάρια τα αλεύρι, 150 γραμμάρια σύνολο τα αυγά μα και περίπου 20-30 γραμμάρια νεράκι. Τώρα. Θα μπορούσαμε να τα ανοίξουμε κατευθείαν όπως σα είπα, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Από τη στιγμή που δεν έχουμε έτοιμη τη γέμιση, καλύτερα να βάλουμε το ζυμάρι μας στο ψυγείο να ξεκουραστεί. Οπότε, κόβουμε με μεμβράνι εδώ. Βάζω στο ψυγείο. Και αφήνω να ξεκουραστεί 20-30 λεπτά. Αφηλώ τα χέρια μου και πάμε κατευθείαν να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Να σα πω ότι στη συνταγή αυτή θέλω να πάω λίγο healthy σήμερα. Έχει αυτή τη φιλοσοφία, γενικά λαδάκι, μαρικά στο φούρνο. Θέλουμε να τα κάνουμε πιο healthy από τα συνηθισμένα. Μπορείτε να τα κάνετε όσο unhealthy θέλετε. Βάζοντας τυριά, bacon και ό,τι σας αρέσει. Απλά η εκδοχή, η δική μου που θα σα δώσω σήμερα, είναι 100% πιο προσεκτική σε θερμίδες. Λοιπόν, θέλω μια μεγάλη τηγανάρα πάνω στη φωτιά, εδώ. Θα βάλω full extra. Και πάμε εδώ, θέλω ένα ξύλο κοπής. Και έχω μπόλικο, μπόλικο, μπόλικο σπανάκι. Τέλειο σπανάκι, μα αρέσει. Να σου πω ότι μπορείτε να βάλετε ό,τι μαγότι λαχανικά και χόρτα έχετε. Θέλετε να βάλετε βλύτα, θέλετε να βάλετε καυκαλίθρε, θέλετε να βάλετε μυρόνια. Ό,τι σα αρέσει μπορείτε να προσθέσετε. Εγώ πάω με την πιο απλή εκδοχή. Σπανάκι μπορούμε να βρούμε όλο τον χρόνο. Μπορούμε να βρούμε και καθαρισμένο, πλημμένο. Ό,τι σα αρέσει, βάλετε. Απλά θέλω τα γραμμάρια που σα δίνω στη δαγή, να είναι ακριβώ τα ίδια. Θέλω αρκετά λαχανικά. Θέλω σπανάκι, θέλω μυρόνια, θέλω βρύτα. Θέλω γενικά μπόλικα, μπόλικα, πράσινα λαχανικά για να γίνει πολύ ωραίο το φαγητό μα. Λοιπόν, τώρα, όπω βλέπετε το σπανάκι, παίρνετε το κόβω στα 2, στα 3 εδώ. Και ρίχνω κατευθείαν μέσα στο τηγάνι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συμπυκνώσουμε λίγο το σπανάκι μα. Έχει πάρα πολύ όγκο. Θέλουμε να συμπυκνωθεί. Θέλουμε να χάσει τον περισσότερο όγκο και να μείνει καθαρό σπανάκι. Οπότε κόβο εδώ. Πάει και αυτό μέσα. Φανταστική διαδικασία. Άμα δεν σας αρέσει η διαδικασία με το μαχαίρι, μπορείτε να το κάνετε ακόμα και με το χέρι. Να πάρετε το σπανάκι, να σπάσετε εδώ στα τέσσερα, να ρίξετε μέσα. Άμα πάρουμε baby σπανάκι, δεν σπάμε. Το βάζουμε όπως έχει. Τώρα, να προσθέσω και λιγά ροδικά μέσα, τι λες. Φεβαίως. Λίγο σκόρδο. Και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, εδώ. Ποντροκομμένα, δεν χρειάζεται να τα ψιλοκόψουμε. Θέλουμε να τα νιώθουμε μέσα στο φαγητό μα. Εδώ. Πάνε και αυτά μέσα. Σκόρδο, φρέσκο κρεμμυδάκι. Και τα φρέσκα μυρωδικά μα τα ρίξουμε στο τέλο. Με το που γίνεται το σπανάκι, γιατί αν τα ρίξουμε τώρα θα χάσουν τα αρώματά του. Οπότε, θέλω. Τρει κουταγιέ τη σούπα ελαιόλαδο. Εδώ. Αλάτι και πιπέρι. Και υπομονή, κανένα τέταρτο μέχρι που να πέσει όγκο από το σπανάκι, να συρικνωθεί. Να ξεκουραστεί και το ζυμάρι μα στο ψυγείο. Και όταν είναι έτοιμο το σπανάκι μα, είναι έτοιμο και το ζυμάρι που ξεκουράζει στο ψυγείο. Θα συνθέσουμε το φαγητό μα για να το βάλουμε στο φούρνο. Το σπανάκι μου είναι έτοιμο, το έχω βάλει σε ένα μπολάκι στην άκρη. Έχει κρυώσει το ζυμάρι μου και αυτό έχει ξεκουραστεί. Είναι έτοιμο και αυτό. Και θέλω να δείτε πόσο τελείω άλλαξε με το που τα αφήσαμε και ξεκουράστηκε. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύπλαστο αλλά κολλάει λίγο στα χέρια. Στην περίπτωση προσπαθήσουμε να τα ανοίξουμε πάνω κατευθείαν στην επιφάνεια. Βλέπετε ότι ήδη αρχίζει να κολλάει. Οπότε θέλει, θέλει βοήθεια. Λίγο σιμιγδάλι πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε να βάλετε και αλεύρι. Στο σιμιγδάλι είναι πιο, πιο σεξι, γιατί μας δίνει αυτή την γκροκάντε που θέλουμε. Και βέβαια αφού βάλουμε σιμιγδάλι από κάτω, πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε και από πάνω Σε αυτόν τον τρόπο, πάτε και φροντίστε να έχει αρκετό συμμιγδάλι για να τα ανοίξετε. Με το που δείτε ότι κολλάει, τι κάνουμε. Παίρνουμε κατευθείαν ξανά, μαζεύουμε το συμμιγδάλι μα και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Θέλουμε να ανοίξουμε περίπου 40-50 εκατοστά το ζυμαράκι μας εδώ. Θέλουμε να είναι μακρόστενο γιατί θα το τυλίξουμε. Τώρα φαντάζομαι ότι όλοι αναρωτιέστε και λέτε «πού, πω, μα τι κάνει». Η μα μας έχει υποσχεθεί, η δεν έχουμε δει ακόμα. Πότε θα τα κάνει αυτά τα ζυμαρικά. Να φοβάστε όλα θα γίνουνε. όλα είναι υπό έλεγχο. Το μόνο που θέλω είναι όλη την ώρα να φροντίσετε να έχεις η πάνω στο ζυμάρι, για να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε. Ε, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα, καθώς είναι έτοιμο το ζυμαράκι μας, θα πάρουμε και θα απλώσουμε πάνω το σπανάκι μα. Πάει παντού, θέλουμε σπανάκι παντού. Περισσότερο για πίτα μοιάζει τώρα παρά ζυμαρικά, σωστά. Ναι, αλλά το ζυμάρι μας είναι ζυμάρι ζυμαρικών. Αβγά με αλεύρι ίσουν ζυ-μα-ρι-κα. Έχω ζυμαρι ζυμαρικων αβγα με αλευρι ισουν ζυμαρικά. εχω μπολικα μυρωδικα που θα ψιλοκόψω εδώ. Αυτό που θέλουμε κατ' εξοχή να βάλουμε μέσα είναι το μυρωδικό που πάει περισσότερο με αυτή τη συνταγή. Είναι ο δυόσμο. Μπορούμε να βάλουμε και άνυθο, αλλά γενικά με τον άνυθο το έχω πει χιλιάδε φορέ. Άμα το βάλουμε, να το βάλουμε σε λίγη ποσότητα, γιατί σκεπάζει όλε τι υπόλοιπε γεύσει. Μπορείτε να βάλετε άνυθο, αλλά μην το παρακάνετε, γιατί στο τέλο σε κάτι τέτοιε συνταγέ το μόνο που γεύε είναι άνυθο και τίποτα άλλο. Οπότε θα βάλω λίγο θημαράκι και δυόσμο. Άμα θέλετε να βάλετε και άνυθο, μπορείτε. Άμα θέλετε να βάλετε και βασιλικό, μπορείτε. Λοιπόν, Ξύσμα από οπωσδήποτε. Το έχω πει χιλιάδες φορές, στο σπανάκι μαζί με το ξύσμα κάνουν ένα συνδυασμό μαγικό. Και τώρα, εξαρτάται πόσο healthy θέλετε να το πάτε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι λογής θέλετε. Εγώ θα βάλω λίγο φετούλα. Οπότε θα πάρω, θα σπάσω τη φέτα εδώ. Καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Τώρα, έτσι όπω είναι, πάμε στο ενδιαφέρον σημείο τη συνταγή, όπου θα τη όλο αυτό το ζυμάρι ζυμαρικών και θα κάνουμε ένα ωραίο μπαστούνάκι. Με το που τη θέλω να πατήσετε με τα χέρια σα και να ενωθούν όλα τα υλικά. Ουσιαστικά θέλω γέμιση να πάει μέσα στο ζυμάρι. Κοιτάξτε εδώ, τέλεια. Τώρα, όπω είναι, αφήνω το ζυμαράκι μου εδώ και ήρθε η ώρα να ψήσουμε τα ζυμαρικά στο φούρνο. Πώ, έχω ένα ωραίο πυρήμαχο θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Θα φροντίσω να πάει παντού το λάδι. Και θα προσθέσω λίγο ακόμα σιμιγδάλι. Ίσα ίσα ένα σεμιζάρο το ταψί με σιμιγδάλι. Εδώ. Μας αρέσει το σιμιγδάλι και θα βοηθήσει να πήξει και η σάλτσα που θα κάνουμε μέσα. Τώρα, έτσι όπω είναι, το ρόλ που έχουμε ετοιμάσει θα το κόψουμε σε 12 κομμάτια. Κόβω στη μέση. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και το κάθε ένα που βλέπουμε θα το κόψουμε στα τρία, ένα, δύο, τρία. Έτσι όπω είναι, παίρνουμε το κάθε ένα ρολάκι, το βάζουμε μέσα στο ταψί και πατάμε λίγο. Εδώ, αφήστε λίγο κενό μεταξύ του για να μπορέσουν να ψηθούν. και τώρα. Το παράδοξο και το παράλογο που έχω σε αυτή τη συνταγή είναι το γεγονό ότι έχω μη ζήμι και πρέπει να ψηθεί. Έχω πολλέ εναλλακτικέ. Μπορώ να βάλω μόνο μπεσαμέλα από πάνω και να το ψύσουμε μέσα στο φούρνο με λίγο σαν τη ντομάτα. Σωστά, θα θυμίζει πάρα πολύ λαζάνια, μα αρέσει, ωραία συνταγή. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε healthy, οπότε τι θα κάνω. Θα ρίξω μόνο ζωμό. Σε περίπτωση που θέλουμε να ρίξουμε και λίγο κρέμα γάλακτος, ό,τι βγάλουμε από ζωμό βάζουμε σε κρέμα γάλακτος light. Δηλαδή, έχω 500 γραμμάρια ζωμό που θα ρίξω μέσα, αλλά άμα θέλω να βάλω και κρέμα γάλακτος τι θα κάνω. Θα αφαιρέσω 100-150 γραμμάρια από το ζωμό μου και θα βάλω 100-150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Μας αρέσει με κρέμα γάλακτος ή με ζωμό. Θα τα αφήσω πάνω σας και θα κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και κρέμα γάλακτος light, που δεν είναι τόσο επικίνδυνο, αλλά μπορείτε να πάτε και μόνο με ζωμό. Εγώ θα σας δείξω την εκδοχή μόνο με ζωμό για να πάει 100% healthy και να σας δείξω τελικά ότι τελικά μπορούμε να μαγειρέψουμε healthy σε όλες τις εκδοχές των φαγητών. Ακόμα και στις μερικά, βέβαια με αρέξετε λίγο κρέμα γάλακτος, καταλαβαίνετε ότι η σάλτσα θα βγει πιο, και πιο σεξη, αλλά τα αφήνω πάνω σας. Τώρα. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και θα ψήσω για 40 με 50 λεπτάκια. Σε 40 με 50 λεπτάκια το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο! Θα πει σε κάποιον ότι έχω χέλθη ζυμαρικά, νομίζω δεν θα το πιστεύω, είναι λίγο ξύμωρο, αλλά εδώ πέρα γίνεται. Κοιτάξτε πόσο υπέροχα που φαίνονται. Ξαναλέω ότι δεν βάλαμε κρέμα γάλακτο θα μπορέσουμε να βάλουμε και κρέμα γάλακτο και παρμεζάνα και ό,τι άλλα καλούδια θέλουμε. Πόσα να πας στη μερίδα φιλελάκη, δύο ή τρία. Τρία. Ωραίος. Κοίτα εδώ τι ωραία που είναι τα τρία. Ενταπληκτικό. Λοιπόν, ελαιόλαδο στο τέλος, πιπεράκι φρέσκο. όχ, oh. όχ, oh. Και βέβαια είμαστε στην Ελλάδα. Θα τρίψουμε και λίγη φετούλα από πάνω, γιατί μα αρέσει. Δεν μα αρέσει. Θέλει πολύ. Οι φρέσκε αυτέ, οι τελικέ λεπτομέρειε είναι που κάνουν τη διαφορά. Λίγο ρεγανούλα, πάνω για το χρώμα. Και voilà. Μαγικό. Το φαγητό αυτό δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό. Είναι πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Και είναι πάρα πολύ πιασάρικο το γεγονό ότι θα πείτε όλε ότι έφτιαξα μόνο μου δισματικά. Εντάξει, ξέρω ότι δεν το κάνετε κάθε μέρα. Δεν είναι φαγητό που σίγουρα θα μπαίνετε στη διαδικασία να φτιάχνετε κάθε μέρα, αλλά όταν θέλετε να εντυπωσιάσετε κάποιους, γιατί όχι. Κοιτάξτε εδώ, λιώνει πραγματικά σπανάκι, φέτα, μυρωδικά. ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Το φαγητό αυτό είναι ένα όνειρο. Είναι πραγματικά τόσο νόστιμο, με τόσες λίγε που πραγματικά δεν θα το πιστεύετε ούτε εσείς ούτε κανείς να γράψουμε στον τίτλο ότι είναι light η συνταγή μας. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Οπωσδήποτε, να μας αγαπάτε, να γράψετε comments κάτω από το βίντεο, να μας γράψετε τι άλλες συνταγέ θέλετε να δείτε μέχρι το επόμενο ραντεβού μας. Φιλάκια πολλά, να περνάτε υπέροχα. μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε αυτό το υπέροχο γέμα με μια παγωμένη Coca και αυτά. Φιλάκια πολλά.